يا في أسرار يا من في العيون أسرار ولا حد يعلم بالسل ولا حد يعرف حاجه عن حد هو هو العالم <تصفيق> يا نور دوخور ارزق سبحان الهادي رجب مليان دو فاضلي ارزق سبحان الهادي الفاضرادي ليلي و تلاقي مليان مشروق الفاضرادي ليلي و تلاقي You know me, قام ربك هو بس لوحده هو العالم بس ومهما الدنيا بخير دنيا كبيرة وبخلق كتير ومهما كتروا الدنيا بخير وناس بتتكلم على ناس وناس كتير السر كبير وناس بتتكلم على ناس وناس كتير السر الدنيا فيها ونس كفية ولا حد يعلم بسر حق ولا يعرف حاجة حد يعرف حاج عن حق ولا حد يعلم بسر حق ولا حد يعرف حاج عن حق طبق هو بس لوحده هو العالب والصطور في الشارع الناس رايح وراجع وتشوف بعينك في الشارع الناس رايح وراجع وكل واحد سير ومواهب ويا مناس فيها يا وكل واحد سير ومواهب ويا مناس فيها يا الدنيا فوازير و بتاني الدنيا فواتي واني ولا حد حاسس باني ولا حد يعرف سر حد ولا حد يعرف حاجه عن حالي ولا حد يعرف سر حد يعرف ولا حد يعرف حاجه عن حالي بقضيه بس لوحدي ولا عالم بالصدر